Uep, com anam? Som en Toni. benvinguda, benvingut a el meu canal on qualsevol per negat que sigui, apren a dibuixar com un professional Avui farem aquest Cocker Spaniel i el farem emprant formes molt senzilles com cercles o lletres, molt fàcil, i a més el farem en 10 minuts recorda que si no m'entens pots activar els subtítols que són aquí Per fer aquest dibuix d'avui empraré un llapis de mines per contorns un llapis B2 que he preparat per als dibuix artístic. Si no saps com se fa, mira aquest vídeo. Empraré aquest llapis pastressat i sombratjat. I també empraré una goma d'esborrar. En aquest cas, és una goma d'esborrar per a artistes que se pot modelar. Però una goma d'esborrar normal també t'anirà bé. Començarem es dibuix fent dos cercles de sa mateixa mida alineats verticalment. I a continuació els unirem fent un arc en forma de D majúscula. Aquí on davetllaria la recta de la D, deixem un petit espai i dibuixam una petita C, que unirem al cercle inferior dibuixant una corba orgànica. I aquí on acaba la D i a l'alçada de la C, farem un cercle petit de la mateixa mida de la C. I unirem el cercle i la D amb un arc. Després, acabem cama dibuixant una gavina, coms es que fan els infants. És la mateixa forma, però tombada. A continuació, farem una línia que surt de l'extrem superior de la C i toca el cercle superior teant... ...es eh, inferior. En contacte amb la línia que acabem de fer, dibuixam un cercle més petit que els altres dos i una mica més separat del cercle superior uns dos cercles amb una recta tangencial aquí a dalt hi feim una coa que és simplement un angle agut. Rectificam aquesta línia que no hi ha quasi on acaba sa cama I després imaginarm una D majúscula que és com aquesta però tombada i la dibuixarem aquí. Mirant que quedi més enrere de la D, dibuixam una C i la connectarem amb el I quasi tocant esclota ell un triangle i sota l'és. Rectificam espit i el cos de Montseresta de la D i dibuixam un triangle que serà l'ull. I, connectant amb CD, dibuixam una boca trista, mitja oberta. Amb això ja podem fer el contorn. Ah, ah, no, un moment. M'he deixat les potes de, de fons. Fem aquí una C petita... I a la mateixa alçada dibuixem el contorn de l'altra la cama. I ara sí, ja ho tenim tot per fer es contorn. El cap el farem en línies rectes. I el coll, l'esquena i la, la, esquina... la també. En el cul potes posteriors ja els afegim arrodonits. I la panxa també lleugerament corbada. Les potes davanteres arrodonides. I espit serà ondulat simulant el pel. Aquí és l'altra pota. I anem a l'orella. I boca, morró, el nas, la part superior de la D, la cor, més, i l'ull, a dibuixar amb la llengua, aquí, i aquí dibuixarem aquesta forma, que serà un ombra. I amb això ja tenim el contorn. Anem a sombrejat, per això hem de pensar en tres plans. Els altres, en el fons, seran els més fosc completament negra. El de mig serà una mica més clar. I el de davant serà el més clar de tots, però no blanc. El blanc es reservam per les brillantors. Anem amb el bastó d'esfons. Amb el mateix to, acolorim tot el que està en segon pla, les potes, es nars, l'ull i tot el que és més fosc. Mig front, aquesta part de la boca, el contó de l'orella, eh? no tot, també la part que està damunt, el es, es cos del ca. Ah, aquesta pota que no l'havia feta. Amb el bastó de mig farem el pit, panxa, aquesta part d'aquí, tot això que queda aquí de dins, la part de baix de les potes, de les dues potes, més en el front, la part de baix de la cor, la barbeta i la D, la I ja anam amb el to del pla. Amb aquest faran tota la resta dels coses. Aprofit que aquesta part és una mica monòtona per recordar-te que te la subscriguis en el meu canal. Perquè es proper vídeo, no te'l volràs perdre. És un moxa persa preciós com aquest és moníssim. no te'l vols perdre. No... Jo no t’ di res, eh? no t’ho pression. Subscriu-te. I a continuació farem el i i el pèl el farem amb fent, dibuixant esses. Esses normals, esses més allargades, esses més curtes. Però, esses, eh? Començarem amb les allargades per tota la part de davant d'espit. No te preocupis si te surts. Insistirem molt, molt, molt a part de davant. Ara fem el mateix per tota l'orella. I en s'esces més normals de tota la vida farem tots els de l'orella i, i l'ombra de l'orella també. Definim una mica més el d'aquí que el veig poc definit. I aquí en el morro. I ara anem amb la panxa. Fem la mateixa, amb esses llargues. I a poc a poc cap a la resta del cos. Insistim molt en sa panxa. Esa panxa ha de quedar més ombretjada, però això, insistim més aquí. Amb esses normals. Es cul, tota sa part d'es cul. I ses sense cobrir els peus, eh? que veure com està quedant això. Veig que les se, seves proporcions són una mica incorrectes. Sa dè de aquesta desmorro hauria de ser més llarga i hauria hauria d'estar de posicionada. Com està, però hauria de tenir uh, un 50% més. Per tant, quedaria un ters dins escap i dos 3 s fora d'escap. I això és tot. Si t'agrades vídeo amb el més d'aquest estil, dóna'm un polse i sabré que t'agrada. I si vols que t'enseny a dibuixar qualque cosa en concret, escriu-me un comentari. Eh? I si no estàs subscrita, no estàs subscri... subscriu-te. Adeu.